נה לשחטר לפשט את הביטוי 5 כפול בסוגריים 9 פחות 4, עזרת חוק הפעילות של הכפן מעל החיסור, ואז לפשט 5 כפול בסוגריים 9 פחות 4. אפשר לפתור את הביטוי בסוגויים, 9 פחות 4, ולכפול ב-5. פה ביקשו בחוק הפילות, לכן יש כפלג ה-5, ולהכפיל אותו ב-9 וגם ב-4. נקבל. 5 9, פחות 5 4. שימו לב ששכפנו, את 5 כלומר את 5 גם ב-9 וגם 4 בסרטון הקודם, על חוק הפילוג יש דוגמה מוחשית, המסבירה למה נכון יפה לגטע 5 ולמה לא נכון נחפיר רק פיל 9. בהמשך גם נוודא שהתשובה שלנו זהה לזו שהייתה מקבלת, הוא קודם כל פתח מוסגור. כל נקרא, מה עם התרגי שלנו? אם כן, 5 כפול 9, עם 45. וכמה עם 5 כפול 4? 20. ומכאן, 45 20, הם עשרים וחמש, וכך פתרנו את הבעיה בעזרת חוק הפילוג. אם לא היינו משתמשים בחוק הפילוג, אם פשוט היינו מחשבים את מה שבסוגו המקודם, היינו מקבלים 5 כפול כמה זה 9 פחות ארבע. כמובן, ש9 פחות ארבע הם חמש, עצבה בצל ואחר, 5 כפול 9 פחות ארבע, כלומר 5 כפול 5 כפול 5 הם עשרים וקיבלנו תשובה זהה בשתי הדרכים. ולסיכום, קודם גם יש שימוש בחוק הפילוג של כף החיזור, שנקרא בפשטות חוק הפילוג, וכפי שראיתם, חוק זה הוא שימושי מאוד.